Hva slags videotype skal du velge? Skal du velge talking head, screencast eller begge deler? For du kan svare på det spørsmålet så er det jo viktig å vite hva de forskjellige typene film er. Dette er et typisk talking head-bilde der det står en gubbe i ruta og prater på video. Dette er en screencast-film. Den kjennetegnes med at vi filmer det som skjer på skjermen, og så kan du følge det i opptak. Ofte så er det sammen med en lydkommentar ved siden av. Dette er en screencastfilm med talking head. Ofte finner du et videobilde av foreleseren nede til høyre, men det bør absolutt ikke ligge der. Det kan flyttes rundt på skjermen, litt avhengig av hvilken programvare du bruker. De fleste liker ikke å se sig selv på video, men jeg anbefaler at du har med en talking head. Studentene er i en læringsrelasjon til dig og det er deg de stole på, derfor ønsker de ha deg i bildet. Vi har også forskning som kan argumentere for at studentene ser lengre på en film med screencast og talking head enn bare screencast eller bare talking head alene. Det enkleste verktøy jeg vet om i forhold til å spille inn en screencast-film, det er faktisk PowerPoint. Går du in på denne filmen här så viser jeg hvordan du bruker ting du har allerede gratis på din datamaskin, som du kanske ikke visste om på forhånd, og hvordan du bruker PowerPoint til å spille inn screencast, og her kan du faktisk i kombination med en PowerPoint så spille in en screencast med Talking Head. En annen god Screencast-programvare er screencast matic eh, Hvis du går inn på den adressen så kan du laste ned en gratis prøveversjon av denne. I denne prøveversjonen så kan du spille inn videoer opp til 15 minuter både med Screencast og Talking Head. Eh, eneste problemet er at du får ikke tatt opp lyden, det såkalt systemøvede jo fra datamaskinen. En del universiteter og høyskoler, blant annet Høyskolen i Østfold, vi har kjøpt inn et produkt som heter Studio gjennom Canvas. Dette produktet, det er egentlig bare proff-versjonen av Screencast-O-Matic. Så hvis du er så heldig å tilhåre en institution som har tilgang til dette, så kan du bare gå bort til venstre i Canvas når du starter den opp og trykker på Studio, og så får du tilgang til denne tjenesten. I denne filmen her viser jeg deg hvordan du gjør det i praksis. Ikke bli forvirret at jeg omtaler tjenesten som ARK i videoen, det er det gamle navnet som bara har skiftet til studio, eller så er allting likt. Det finns mange screencast-programmer tilgjengelig for sånn type opptak. I denne filmen så går jeg gjennom flere typer og ser blant annet på vad du kan bruke for PC, Mac, og du kan faktisk gjøre skjermopptak på en iPad eller en smarttelefon også. I studiet jeg underviser til daglig, IKT for lærere, pedagogisk bruk av IKT, har vi en modul som heter flip Classroom och videobasert undervisning. På skjermen nå ser du en link til denne modulen. Hvis du ønsker mer kunskap om dette fagområdet, så anbefaler jeg å klikke inn på den och bla deg gjennom og spesielt knytte til praktiske tips i forhold til hvordan du lager videoer. Og til slutt det magiske spørsmålet. Hvor lang skal en undervisningsvideo være? En god tid så har man snakket om 6 eh, minutters grenser, at vi ikke skal prøve å lage videoer lengre enn det. Min egen erfaring det er at det går an å lage lengre videoer. Og den nyeste forskningsartikeln jeg har publisert så argumenterer vi for at når det er knyttet til studier som gir studiepoeng så kan studentene klare å se på videor opp til 10 ti minuter hvis de er motivert for å gjennomføre kurset så er du helt avhengig av hvor god kommunikatør du er i video i forhold til hvor lenge studentene ser filmene. Av og til kan det være lurere å dele opp i to filmer enn å lage en lang